этот вы, веришка что мысль. Ну я расскажу про. Тогда легенда, чертомлык, что река. И по славянски считаемны, по славянски считали не араниса и по казаки, бужеманский мык. И такая так когда так очень широко надо носить, на него выскочит черт И я не скажу, а я скажу, Що себі в Дубаї, щоб На радість добрим людям опака гуляйте. І гуляли козаченьки і прославляє долю. Бойовий опак казацький за правду та волю. Як пішли гулять, присягку аж земля забула, шаровари лише мелькають, як вогнетна куля. Тут і шаблі, тут і голоси ріжуть, простір крають. Там козаки запорожці опака гуля. Ти серпей, ти збрисий, ти все, щоб під руку попало, буде їм на втіху. Все згодиться їм для бою з ворогом пихати. Щоб жила собі спокійно Україна мати. Щоб за віру православну людей не нобили, Щоб полон не поганяли, яскодів не били, Щоб не називали бидлом і не насміхались. Щоб чинити криту й горе, вороги боялись. Там під дубом характерник з Богом розмовляє, то Спаситель лябим серцем щиро промовляє. Святий Боже, святий правий, бачиш мою душу? Я за землю і народ свій поюбитись мушу. Не шукаю я ні смерті, ні слави, ні грошей, На у смерті не бажаю ворогам захожих. Хай живуть собі у мирі, і біди не знають, не скрипчують своїх, інших не жіпають, hey, hey. hey, hey. щоб команду раді та лама, що покоління виростали в мирі, щоб признав... Такой горя на моїй країні Щоб молилися до Бога, нудрості благали Щоб чужого не взурали, своє шанували Хай шаблі починуть, спочинуть криві ядагани Хай прославив нашу землю світлими ділами Святий Боже, святий правий, дай не помилитись І якщо битись, лише за правду не закривну битись Характер всі як дитина, не пропаде і не спине моя Україна. Не забудьте, козаченьки, що на смерть стояли, не забудьте, як по покавляли. Храми. Коли усе навколо зеленіло, там луками, зелі, за полями, за лісами. В одній сім'ї дитина народилася з лупами. це не несе благих вістей. Диявольська дитина говорили між людей. Син України Слобідської. Нащадки пам'ятають своїх героїв. Життя не життя усе гір... Звучить за души, хто не руче ще малих, Усі боялись тих тряпців, а віддатна, Зували муку мака, казали вовчий брат, Водолам ворон... О, саме згелось! Звучить. Звучить. Звучить. Так, давайте ещё что-нибудь Пошел он и Добрым людям попагай гуляйте И гулял их козаченки, прославляя.